السلام علیکم میں کون ہوں اور آپ لوگ مجھے نہیں جانتے یہ باتیں بعد میں کی جائیں گی تو جو میری منزل تھی اس کا سفر اتنا دور نہ تھا لیکن ضرور تھا تو اس سفر کے لیے مجھے ایک اچھا دوست کمپنی دینے والا اور سفر کو بور نہ کرے ایسا شخص چاہیے تھا دیٹ از کال فور کام مجھے پتہ میں بہت لمبی کر رہا ہوں لیکن جانی یہ بھی تو ضروری ہے نا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سفر سفرنگ ہینو ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے مگر ہمیں بولایا ہے جانی چھوڑو زیادہ لمبی ہو رہی ہے میں اور فرقان نکل گئے اپنی سب سے آسان منزل کے لیے تو یہ ہمارے چل رہے ہیں سفر اسی سفر میں ایک شعر ہو جائے منزل کے بعد منزل تلاش کر منزل کے بعد منزل تلاش کر اگر گمبل مل جائے تو پرو تلاش کر تو یہ سارا سفر ہمارے کراچی کا ہاں اگر کراچی میں کچھ بھی تلاش کرنے کی بتاؤ آپ کا آپ کی پسند کی چیز شوٹ کرے گا ان کہہ د تو ہماری منزل یہیں تک تھی ہاشمی کیمرہ مارکیٹ مجھے کچھ زیادہ ڈن کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بھائی سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی مارکیٹ میں تو یہاں پر पब्लिक एक चीज़ से मिस कर रहे हो सिनेमेटिक शॉर्ट्स قرم بھائی کا ایڈ دیکھ کے آیا تھا اور قرم بھائی کے میں نے دیکھے تھے دو تین ایڈ بہت سارے ایڈ آلیکس پہ چھائے ہوئے ہیں بھائی کراچی میں تو جس نے بھی اگر کوئی موبائل کا हो لینا ہو تو قرم بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے قرم بھائی سے بات کر آپ السلام علیکم کیمرہ کیمرہ ہو گیا کیمرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی آئٹم آپ کی ہو گیا لینسز ہو گئے کیمرہ ہو گیا میموری ہو گئے پھر اس کے علاوہ یہ एक्शन कैमरे ये हो गए आपका जो भी कैमरे से मुताबिक एसोसरीज़ में जो भी आपको चीज़ चाहिए हो ऑक्ट्रा शॉप बॉक्स हो गए लाइटिंग हो गया स्टूडियो सन हो गया माइक्स वगैरह हो गए स्टूडियो माइक हो गए नॉर्मल ब्लागिंग माइक हो गए जो भी आपको जो भी है लापाप का शुक्र है हर चीज़ स्टॉक में अवेलेबल है और सब बेस्ट प्राइस में है ये मेरा कार्ड है सदर में हाश में हकीम सेंटर मार्केट का नाम है कैमरा कॉर्नर शॉप का नाम है और बाकी वी एम माइक जो बहुत बड़ा सा इस हॉट केक है इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है स्टूडियो माइक है मतलब यहाँ पर ब्लॉगिंग वगैरह माइक साढ़े चार हज़ार रुपये का हम ये ऑफर कर रहे हैं इसमें आपका स्टैंड भी है इसमें आपका शॉक माउंट भी है इसमें आपका पॉप फिल्टर भी है ये तमाम जो इसमें जो है सब इस सामान साफ है इसमें साउंड कार्ड वाला चाहिए तो वो साउंड कार्ड वाला सिक्स थाउज़ेंड का है ये फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा है पूरे जदर भी आप रहते हो जिधर भी आपके रहते हो मतलब कहीं पर भी आप पूरा पाकिस्तान में आप हो आपको कैश ऑन डिलीवरी ले ले देगी लेकिन चार्जेस अप्लाई होते हैं ठीक है जो भी आपको चाहिए वो बता दीजिएगा इसके अलावा जितने रॉड वगैरह के माइक आते हैं रॉड भी दिखा दें उनको माइक रॉड के स्टूडियो माइक आते हैं वो कहेंगे जो भी कहेंगे सब अवेलेबल फाइनली मैंने गंबल ले लिया तो ये पैक हो रहा है अभी पूरी मार्केट में सबसे कम रेट दिया है मैंने पूरी मार्केट विजिट की है अराउंड टेन थाउजेंड का पड़ा है पूरे फिक्स प्राइस तो अगर जिसने भी लेना तो मैंने पता बता दिया और कार्ड आपको ये शो हो रहा है ان ملتے ہیں گھر گئے اپنا جمبل اٹھایا اور ایک دو چیزیں اور اپنی منزل سے واپس نکلنے کی کوشش کی آئی نو میرے بہت سارے بھائی کھانا تلاش کر رہے گے فسٹ آف آل لاک ڈاؤن ہے اور ہم دونوں ڈائٹ پہ ہیں سوال ایک بات چھیڑ دیتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھنا چاہیے سکسیزفل بزنس مین ہے یا نہیں کسی اور سب سے پہلے اپنی بات اگر میں کوئی چیز لینے جاتا ہوں اور وہ بندہ میرے سے اخلاق میں بڑے نرم دلی اور بڑے شفقت سے پیش آتا ہے تو میں اس کے پاس دس بار چاہوں گا ایک بات غور کریں اگر آپ کو کسی کے خلاف پسند آتا ہے تو آپ اس کی شاپ پہ یا آپ اس کے مال میں واٹ ایور جو بھی آپ اس کے پاس ضرور چاہتے ہیں تو ہمارے بھائی کے ساتھ باتیں سنیں ہماری زبان اسٹوڈیو سے مان ہو گیا مائکس وغیرہ ہو گئے اسٹوڈیو مائک ہو گئے نارمل ولاگنگ مائک ہو گئے اور جو بھی آپ کو جو بھی ہے اللہ پاک کا شکر ہے ہر چیز اسٹاک میں اویلیبل ہے اور سب بیسٹ پرائس میں ہے یہ میرا کارڈ ہے صدر میں ہاش میں نکیم سینٹر مارکیٹ کا نام ہے کیمرہ کارنر شاپ کا نام ہے تو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں آپ ہوپ یو انجوائے ویڈیو تو کسن سے میں اس ویڈیو کو اسٹارٹ اپ کرتے انرجیٹک نہیں تھا جو اس ویڈیو So, i hope you enjoyed this video so like share and subscribe my channel please the bell icon also thank you for watching my life i know i'm both podcast you go